Pas jazavčar je maleni, živahni i izuzetno hrabri kućni ljubimac koji svojim posebnim izgledom uduševljava vlasnike diljem svijeta. Imaju karakterističan oblik tijela s dugim leđima i malim nogama. Ovi psi uzgajali su se zbog njihove dobre sposobnosti za lov, a danas su dobri i pametni kućni ljubimci. Zašto? Top 8 najvažnijih karakteristika jazavčar pasmine pasa. Prva karakteristika karakter. Karakter jazavčar pasmine pasa je idealan za lovačkog psa. Jazavčar psi su aktivni, oprezni, pametni, živahni, hrabri, neovisni i tvrdoglavi psi. Iako maleni psići jazavčari jazavčar imaju veliku osobnost i slove su za super pse čuvare. Da li pas jazavčar često laje? Ovi psi često laju, imaju snažan glas. Jazavčar pas voli lajati i ovoj činjenici morate svakako promisliti ako želite nabaviti ovog psa. Kako se ponašaju prema djeci? Pas jazavčar dobro se slaže s djecom koja su iz njegove obitelji. Ipak, ovo vrijedi za rano socijaliziranog psa. Je li pas jazavčar agresivan? Jazavčari psi su izuzetno agresivni psi i trebate se znati dobro odnositi prema ovom psiću. Iako su ove kao agresivna pasmina pasa uz ranu socijalizaciju i dobru brigu mogu postati vrlo ljubazni mali kućni ljubimci koji su pogodni za život u stanu i kući bez dvorišta. Ukratko, jazavčar pas je lijepi, ljubomorni, tvrdoglavi, živahni i uvijek oprezni kućni ljubimac. Druga karakteristika koliko dugo živi pas jazavčar? Jazavčar psi žive 12 do 16 godina. Treća karakteristika briga. Jazavčari psi su vrlo živahni i energični te zahtijevaju dnevne fizičke vježbe. Optimalno treniranje zahtijevaju dvije vježbe hodanja na dan. Češljanje jazavčara ovisi vrsti dlake. Naime, postoje tri vrste, kratkodlaki, oštro dolaki i dugodlaki. Četvrta karakteristika, Dresura jazavčar pasmine pasa. Dresura jazavčar pasmine pasa zahtijevaju puno strpljenja, dobro poznavanje tehnika, i rani početak. Naime, ovi psi su vrlo inteligentni, ali su također tvrdoglavi, neovisni i ne vole slušati naredbe. Ne reagiraju dobro na oštre metode dresiranja i lagano ih je povrijediti jer su osjećajni. Dresura jazovčar pasmine pasa zahtjeva poznavanje tehnika dresure pasa, početak u ranoj dobi, poslostice i pohvale i dosljednost. Peta karakteristika, težina. Standardni jazavčari teže od 5 do 8 kg. Minijaturni jazavčari teže oko 5 kg. Šesta karakteristika visina. Standardni jazavčari visoki su oko 20 do 25 cm. Minijaturni jazavčari naraste oko 12 do 18 cm. Sedma karakteristika jesu jazavčari psi skloni bolestima. U pravu radi se o zdravim psima. Ipak, zbog dugog tijela potrebno je pratiti njegove aktivnosti kako biste izbjegli oštećenje leđa, te je potrebno pripaziti na tjelesnu težinu kako biste spriječili oštećenje diska u dugim leđima. Osma karakteristika hrana za pse. Odabirom kvalitetne hrane za pse vaš će pas ja zavčar biti zdrav i lijep. Savjetujem da pripasite na dnevni unos kalorija kako biste spriječili prekomjernu težinu i problema sa zdravljem koje ono nosi sa sobom. Ukratko, jazavčar pas je maleni, aktivni, samostalni, oprezni i posebni kućni ljubimac, te odličan lovac. Jazavčar pasmina pasa nalazi se na listici top 10 najagresivnijih pasmina pasa. Kada su ovi psi dobar izbor za vas? Jazavčar psi su dobar izbor ako tražite kućnog psa, malenog psa čuvara i malenog i odličnog lovačkog psa. Jazavčar psi nisu dobar izbor ako želite psa koji ne laje i koji će biti ostavljen vani dugo vremena. Pogledajmo sada slike jazavčara. Slika štenca jazavčar psa. Slika kratkodlakog jazavčara. Slika oštrodlakog jazavčara. Slika dugodlakog jazavčara. Želite li vidjeti više?